pozdravljeni v Sladki Akademiji. Danes bomo pripravili nekoliko drugačno pito. Korenčkova s Piškoti sem jo poimenoval. Ko rečem nekoliko drugačna, s tem mislim to, da ta tokrat ne bomo pekli, oziroma ga bomo spekli, ampak ga nam ne bi bilo potrebno, ker je narejeno iz piškotov, pekano in kokosove maščobe. Sam nadev je pa rahel svilnat korenčkov nadev s pomarančov in indijskimi oreščki. Božanska veganska sladica in najbolj že se kar lotimo pripraviti. Za prepravo pite začnemo s kuhanjem korenja. Zdaj, da ga ne bomo kuhali v vodi, s čimer bi v bistvu razvodeneli okus, bomo tole dal v pečico in pekli nekaj 45 minut do 1 uro, odvisno, koliko časa bo pač trajalo. In s tem bomo tudi dosegli bolj koncentriran korenčkov okus. Če pa želite, lahko pa kuhate tudi napadi. To je pa tudi super izbira. Korenje olupimo in narežemo na večje koščke. Poi prestavimo pekač, ki ga pokrijemo zalo alum folijo. Kurčenček pokrijemo s folijo, zdaj ga v pečico 200 stopinj Celzija na sredino brez ventilacije. Pekle bomo, pa kot sem rekel, nekaj 45 minut do 1 uro. Važno je, da se pokuha v paru. oreščke je fino pred uporabo, namočiti zato, ker potem bomo dobili bolj kremen del, in še ena stvar je, manj te bodo posrkali iz korenčkovega pireja, tako da bo ravno pravšna zadeva. Prelili jih bomo z vrelo vodo za pol urce, lahko pa to naredimo tudi s hladno vodo in jih pustimo čez noč ali pa vsaj 4 ure se namakati. Pekane streljemo v sklepe mešalnika dodamo tudi piškote. Piškote in pekane najprej malce zmiksamo, potem bomo dodali pa še sladkor, olje in pa pa Dodamo sladkor. eno kokosovo olje in pomarančno lupinico. Vse skupaj dobro premešamo v mešalniku. Ko imamo osnovo za pito zmešano, je takala malce se skupaj prime, če jo primete s prsti, ampak je še seveda zdrobljiva. To bomo sedaj predstavili v pekač premera 24 cm in oblikovali pito. Potem pa damo zborzovalnik, da se malce strdi in na to še v pečico. Osnovo za pito oblikujemo z žlico. Pomagamo si tudi z rokami. in jo v zamrzovalnik. Koren je zdaj pečeno oziroma pokuhano, lahko rečemo, rečemo, Tukaj imam ohlajeno osnovo zapito, to gre v pečico na 180 stopin. Vrečemo 15 do 20 minut pri 180 stopinjah Celzija. V ožamemo 3 decilitre pomarančnega soka. korenje stresemo v posodo blenderja, dodamo namočene in odcejene indijske oreščke, prilijemo pomarančni sok in javorje v sirup. dodamo še vaniljev ekstrakt. Zdaj imamo pa res že skoraj vse v blenderju. Se pravi, dali smo noter dve žlički vaniljevega ekstrakta. Zdaj bom dodal še dve žlički cimeta v prahu in pa še žličko kardamoma. Vse skupaj zblendamo do gladkega. Nova za pito je pečena, preden jo nadevamo z našim korenčkovim nadevom. za to, da se ohladi, vsaj nasobno temperaturo, lahko jo pa postavimo tudi v hladilnik. Sedaj pa samo še tole se in pita je pripravljena. Korenčkov nadev enakomerno razporedimo po piti. Skorančkova pita je sedaj sestavljena, tole gre zdaj v hladilnik za vsaj 4 ure, še bolje pa čez noč.